السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حاضر کرام آج ہم انتہائی اہم موضوع پر آپ سے بات کریں گے کہ عموماً عام طور پر جو ہے سوسائٹیز کے ممبران جو ہے اپنے پلاٹ سلسلے میں جو بقایا جات ہوتے ہیں جیسا کام کامن سڑکیں بنانے کے لیے زمین کے تھمواری کے لیے پینے کے پانی کے لائنیں آمن ثانی کے لائنیں سوریج کے لائنیں اور یہ جو کچھ کام سارا کرنے کے لیے جو ہے پیسہ درکار ہوتا ہے اس میں کروڑوں روپئے چاہیے ہوتے ہیں تو اکثر جو ہے وہ سوسائٹی کے معاملات سے واقف نہیں ہوتے اور وہ اپنی مرضی سے ممبر تو بن جاتے ہیں لیکن جب ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ سر آپ جو پلاٹ لے رہے ہیں جو آپ کو دیا گیا ہے اس کے سلسلے میں زمین کی قیمت تو آپ دے رہے ہیں لیکن جو ترقیاتی کام ہیں بجلی ہے پانی ہے اس کے لیے بھی جو ہے آپ کو جو رقم مطلب ہوگی وہ آپ کو دینا ہوگا لیکن بہت سارے ممبرن جو ہے لاپرواہی کرتے ہیں دیکھیں یہ امداد باہمی کے انجماً دیکھیں ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ امدادِ باہمی کے دو معنی ایک معنی یہ ہے کہ یہ سب فلاحی کام जैसे ईडी सेंटर वाले काम करते हैं आप किसी के कर्ज देते हैं या किसी पर किसी के काम आ जाते हैं तो ये एक फला काम है लेकिन जो आप इमदादाह जो इमदाद बाहमी का मतलब है तौर पर एक दूसरे की मदद करना अगर आप के दे पास देखें जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता इतना कि वो अपना घर बना सकें تو اس کے لیے جو ہے کی سوسائٹی بنائی گئی ہے ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ آپ سب بھی برانڈیڈ کے زمین خریدتے ہیں نقشہ پاس کراتے ہیں ہوتی ہے پھر وہ جو ہے اپنے اپنے حساب سے ایک سو بیس گز دو سو آپ لے لیتے ہیں لیکن اب اس کے بعد میں ان کے جو زمین پہ آپ کے کام کرنا ہے اس کے لیے جو پیسے درکار ہوتے ہیں تو وہ جو ہے سب مل کے اکٹھے ایک وقت میں اگر پیسے دیں گے तो तो वो आप ज़मीन भी ख़रीद सकते हैं डेवलप भी करा सबको और आराम से सब तो बहुत सारी सोसाइटी तो कर रही हैं लेकिन अक्सर में शिकायत है कि पैसे नहीं देते जिसके वजह से तरक्त में काम रुक जाते हैं तो इसके बकाया जाूल करने का तरीक़ार जो है हर सोसाइटी के बाद जबात में मौजूद हैं दो हज़ार में भी मौजूद है रूल्स में भी जो है सब चीज़ें मौजूद हैं लेकिन अमल दरामत का तरीक़ार जो है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं देखिए 1925 सौ पच्चीस का सिंध में दो हज़ार तक लागू रहा तो उस एक्ट में जो है आर्बिटेशन का एक शोबा हुआ करता था जिसमें ये जिस था कि सोसाइटी के जो मैनेजमेंट है वो जो है जो मुंबरान पैसे नहीं दे रहे उनके जो है केस वहाँ पे वो दर्ज किए जाते थे हर वहाँ पर जो है दो महीने के अंदर फ़ैसला हो जाता और डिग्री हो जाती एक रिकवरी सेक्शन भी अभी भी है वो डिग्री जो है वो रिकवरी डिपार्टमेंट को भेज दी जाती थी और इंस्पेक्टर से कहा जाता था कि साहब जो है आप इनके पैसे तो वसूल करें मेबरान से और मैनेजमेंट को सोसाइटी के ये पैसे उनको दिलवाए जाए तो इसमें اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ صاحب جو پیسے وصول کیے جاتے ہیں وہ ریونی بورڈ کے ایکٹ انیس سو کے تحت جو ہے تین اس کے دفعات ہیں اکاسی بیاسی تراسی اس کے تحت پیسے وصول کیے جاتے ہیں تو اس سلسلے میں ایک دو تین واقعات آپ کو بتاتا ہوں چونکہ میں ریکوری ڈپارٹمنٹ رہ چکا ہوں تو ایک سوسائٹی جو ہے کلپٹم برج اپارٹمنٹ کے نام سے میں نے کافی پرانی پاسپا ہوں ان کے پچیس تیس ممبران ایسے تھے جو پیسے دیتے نہیں سالوں سے کوئی دس سال سے نہیں دے رہا ہے کوئی آٹھ سال سے نہیں دے رہا کسی کو پچیس ہزار کسی کو پچیس ہزار لیکن وہ اتنے بھے کہ آ کے کھڑے ہو جاتے تھے میں نے کمیٹی کے پاس سیکریٹری کے کہ جسا وہ پانی ہم کو نہیں مل رہا وہ بجلی جو ہے وہ اس کا صحیح انتظام نہیں ہے اور صفائی ستھرائی نہیں ہو وہ کھڑے پیسے نہیں دیتے لیکن اپنے وہ فائدہ اٹھانے کے باتیں کرتے تو وہ تنگ آ گئے تو انہوں نے کہا کہ پچیس تین کے جو ہے کیسز بنا کے آربیٹریشن میں داخل کرتی ہیں یہ میں بہت پرانی بتاؤں جب ہمارا ضبطر غفو چمبر میں پانچ کے پر ہوا کرتا تھا अब वो वहाँ पर उनको डिग्री मिल गई उनके और वो हमारे पास आ गए तो हमारे पास उस वक्त जो है आरिफ सदीफी साहब हमारे असिस्टेंट रजिस्ट्रार थे उस वक्त थे तो फिर मुझे ऑर्डर मिल गया कि साहब आप इनके जो है नोटिस जो है आप इनके जारी करें और इनसे आप पैसा उसी करें तो सबसे पहले जो है उन्नीस एक्ट के के तहत ये है कि साहब उनको पंद्रह दिन का पहले नोटिस दिया जाए ऐसा 15 दिन के अंदर अपने बकायदात जो है वो अदा करते हैं तो मैं वो नोटिस आपके बना के जब मैं वहाँ से गया हूँ फ्लैट में तो बहरा कुछ लोगों ने ले लिया कुछ ने भी जो है मुँह बनाया अगर हैं देख लेंगे कहेंगे उसमें एक आदमी बड़ा बदमाश टाइप का था, था वो उसने कहा कि अरे आप देते रहे नोटिस कौन पैसे दे रहा है दे, देखते हैं ये खेल वो सबको मैंने नोटिस दे दिया पंद्रह दिन तक हम खामूज बैठे रहे اس کے بعد سول دن نوٹس ہے بینک سی وہ دفاع کر وہ ہم نے نوٹس جاری کر دیا اس کے اندر یہ تھا کہ انسپیکٹر کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ اگر وہ پیسے نہیں دے رہے تو اس کو گرفتار بھی کر سکتے ہیں اس آدمی کو اور سمجھے کہ یہ ریمائنڈر کے طور پہ بھی ہوتا تھا وہ بھی ہم نے دے دیا تو لوگوں نے لیا تو سے लेकिन वो जो मेरे तंस करता था वो फिर मेरे को देखा तो हंसने लगा हाँ साहब फिर पे आ गए पैसे वे मैंने उससे कहा नहीं अब मैं क्या कहता उसको कर वो दे दिए वो टाइम भी गुजर गया अब उसके बाद में जो है तीसरा नोटिस होता है तेरासी का अब उसमें यह होता है कि साहब आप जो है आप जो है पुलिस को सात हफ्ते जा सकते हैं और آپ ان سے مطالبہ کر سکتے ہیں اگر وہ پیسے نہیں دیتے ہیں تو آپ ان کو گرفتار کرتے ہیں گھر بھی آپ کا ان سیل کر سکتے ہیں یہ آخری آ جائے اور اس میں تو لازمی طور پہ لوگ دے دیتے ہیں اب وہ نوٹس بنایا تو اس کا طریقۂ کار تو یہ تھا کہ صاحب وہ اس میں قید بھی ہے کہ صاحب سورج غروب ہونے سے پہلے جو ہے آپ وہ کارروائی کر لیں اگر اس کے بعد کریں گے تو پنسپیکٹر کے کارروائی کی جا سکتے خیر وہ ہمارے اسسٹنٹ رجیش دار صاحب صابر راؤدین صاحب اس وقت تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ جی صاحب طے کر لیا کہ صاحب آج جو ہے اس تاریخ کو یہ پیسے وصول کرنا ہے تو اس کے لیے تھا کہ صاحب انہوں نے پروگرام بنایا ایک لیٹر جو ہے وہ وہاں کے تھانے کے سچو پر او کو کہ یہ قانونی کاروائی ہے اور ان سے پیسے لینا ہے آپ ہمارے سم انسپکٹر کی مدد کریں تو وہ ایس اوچ صاحب جو ہے انہوں نے ٹال موٹر کر دیا کیوں کیا یہ تو خیر اللہ بیٹھ جانتا ہے تو وہ انہوں نے نہیں وہ کیا تو پھر انہوں نے دوبارہ دیکھتے ہو کہ ایس پی کو لکھا کہ صاحب یہ بات ہے آپ کا ایس اوچو نہیں مانتا ہے تو انہوں نے فوری آڈر جاری کیے کہ جی صاحب جس دن یہ کہیں گے آئیں گے آپ ان کو جو ہے وہ سپورٹ کریں تو خیر وہ طے ہو گیا اس دن ہم گئے تھانے میں اپنی رپورٹ لکھوائی کے وہاں گئے تو اس وقت بجائے ایک मोबाइल देने के दो दो मोबाइल हमें दे दिए अब हम गए वहां पर जाके गेट के ऊपर तो हम जाहिर है फ्लैट से नीचे दुकान है वहां है तो बजे का वक्त हम वो गाड़ी जाके जब गेट पर खड़े हुए तो लोग सारे देखे कि भाई यहाँ पर छापा पड़ने वाला है खैर वारा नाम और हमारे सेक्रेटरी साहब उनके हाथ में रसीद हो और मैं और हमारे साथ पुलिस वाले कुछ पुलिस वाले नीचे खड़े गए कुछ इधर उधर दो चार हमारे साथ जो है میں سب سے پہلے اس بدماش کے پاس گیا جس نے میرا مذاق اڑایا تھا میں اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا تو وہ تو خیر نہیں تھا اب اس کی گھر والے جو ہے بہ آئی بھائی کیا بات ہے ہم نے کہا کہ یہ وارنٹ ہے آئے پیسے تمہارے دینے ہیں ہم نے دو مرتبہ دی تم نوٹس تم نہیں تمہارے میاں نے نہیں دیا اب یہ پیسے ہمیں ہر حالت میں چاہیے کرے نہیں ہے ہم نے کہا نہیں ہے نہیں ہے یہ نہیں ہمیں تو ورنہ گھر چیز کرتے ہیں اچھا پولیس والوں نے بھی اس کو ڈرا دیا अच्छा इसमें यह हुआ हमसे ये कहा है कि भाई जब आप वहाँ जाएंगे पैसे वसूली के लिए तो लोग जो है आपको इश्तार दिलाएंगे हाँ तो कोई मजाक उड़ाएगा कोई गाजबू देगा को कुछ कुछ बुरा भरा बोलेगा बोलेगा भाई तुम मुसलमान नहीं नहीं हो क्या तुम हम सुनिए लेकिन खामो चले जवाब देना हिम्मत करना रहना वहाँ पे कह रहा हूँ गए और वाक़ी में वो सारे फ्लैट के लोग लो खड़े हो गए और तमाचा देख اب کوئی کچھ بول رہا کچھ برا بہارا سب کچھ میں سنتا رہا کام و رہا لیکن پولیس والوں نے کہا کہ بیوی کہیں سے لو پیسے ہمیں دو نہیں تو ہم تمہیں جو ہے گرفتار کر کے لے جائیں گے گھر کو سیل کر دیں گے تو ہم اس کو سمجھ میں آ گئے کہ بھائی یہ مسئلہ کچھ تو وہ بھاگے ادھر ادھر کسی دو ہزار کسی ہزار اس کے پاس دس پندرہ ہزار سے وہ سب نے مل کے پیسے دیے بندائے سیکرٹری صاحب کو نے پیسے ان دے دیے انہوں نے رسید دے دی کہ ہاں صاحب اس کے بعد جو ہے اور دو چار گز گئے تو سب نے پیسہ دے دیا لیکن کچھ نے نہیں دیا اس میں ایک ریٹ ایسا جس پہ ہم جا کے ہم نے جب کھٹکھٹایا تو ان کو کھولی باتوں نکل آئیں اور دیکھتے کے بند کر دیا اب وہ باہر ہی نہیں نکلے کر ہم نے کہا چلو اتنا تو ہو گیا بعد میں پھر دیکھیں گے پھر ہم وہاں سے واپس آئے تھانے میں جا کے رپورٹ کرا دی کہ ہم جو ہے وہ جا رہے ہیں اور اس کو کر کے پھر ہم میں آ گیا اب دوسرے دن جب میں دفتر پہنچا تو معلوم ہے تو خیر ذرا تھوڑا لیٹ ہو گئے جب میں تک پہنچا تو ایک صاحب معلوم آ کے صاحب آئے بیٹھے ہوئے اور کہا اس نے کہا کہ صاحب یہ جو ہے صبح نو بجے سے آئے بیٹھے ہیں تو میں نے کہا خیر یہ تو انہوں نے کہا کہ جی صاحب کل آپ آئے تھے وہاں پیسے برسول کرنے کے آپ نے معلوم ہے کون ہوں میں نے کہا بھائی کون ہے بولے صاحب میں تو جو ہے آپ کے فیڈرل بینک کے طرف سے وہاں سے آیا ہوں آپ سے سندھ کے اندر جو فش فارمی کا کام ہو رہا ہے میں انجینئر ہوں میں وہاں پہ کام کروں میرے فلیٹ پہ آ گئے ہم نے کہا کہ آپ انجینئر ہیں سارا آنکھوں پہ ہیں لیکن اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہمارا تعلق یہ ہے کہ آپ فلیٹ میں رہ رہے ہیں آپ وہاں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں چلے کہ تو آپ سے پیسے دینا ہے ہمیں اس سے زیادہ نے آپ بہت بڑے ہیں ٹھیک ہے تو خیر ان کی بات سن کرے صاحب میں کس طرح وہاں سے کلفین آیا ہوں مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے بارہ انہوں نے پیسے دے دیے سیکریٹری صاحب کو ہم نے بلایا ان کو پیسے دلوا دیا اور پھر وہ چلے گا تو اس طرح سے جو ہے اس کے بعد سارے لوگوں نے جو ہے وہ خود ہی آ کے جو ہے پیسے وہاں پہ جمع کراتے گئے تو اس طرح سے ایک وصولی ہو گئے اچھا اب آپ دوسرا دیکھیں بندر روڈ پہ ایک تالتر بلڈنگ ہے تین بندہ ہے تو سندھ پروونشل کوآپریٹو بینک سے سال صاحب جو بھی تھے وہ انہوں نے وہاں سے قرضہ لیا تھا بیس پچیس لاکھ کو جمع کر دیے 10 دس پندرہ لاکھ ان کے باقی رہ گئے تھے وہ دے نہیں رہے تو انہوں نے جو ہے سندھ پروونشل بینک نے آربیٹریشن ان کے خلاف کیس کر دیا کیس کر دیا ان کے خلاف جو ہے وہ ڈگری ہو گئی وہ بھی میرے پاس آگئی گئے اب کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ کرنا ہے نیلام کر کے پیسے وصول کرنا ہے انہوں نے تو دیا ہی نہیں تو یقیناً میں گیا دیکھا اس میں آٹھ کرایہ دار تھے اور وہ سب نے دیکھا میں اس کا معائنہ کیا کہ صاحب یہ ہے بلڈنگ صحیح ہے سب کچھ دیکھ دکھا کہ ان کا وکیل بھی آگے اس کے بعد میں جو ہے ہم نے اخبار میں دے دیا کہ جیسا یہ جو ہے بلڈنگ فلاں تاریخ کو نیلام کی جائے گی اب اس کے بعد میں ہم نے جو ٹائم دیا تھا ایک ہفتے کا ٹائم دیا تھا تو اس دوران دیکھا کہ کے ایس سی والے جو ہے چلے آ رہے ہیں بل دے کے کیسا بھی اس بلڈنگ کے اوپر ہمارے اتنے پیسے باقی ہیں تو وہ ہے کہ کراؤن میں بھی کہلاتی ہے پیسے کہ جب کوئی چیز نیلام کی جاتی ہے یا پلاٹ نیلام کیا جاتا ہے بلڈنگ نیلام کی جاتی ہے تو اس کا یہ ہے کہ جو پیسے جس کو ملنا ہے وہ اس کے علاوہ اس کے چالوں کے بجلی ہے پانی گیس کے جو بھی اس میں ہیں ان کے جو بقاع جات وہ بھی وصول کرنے کی اجازت ہے اسی دور میں ایک لاہور سے بھی لیٹر آ گیا کہ صاحب یہ پنا فلاں پیسے ہمارے اتنے باقی کمپنی کے ان ان کا بھی آ گیا کیس والے بھی آ گئے اور سب نے دیکھا تو تقریباً وہ بھی لاکھوں میں تھے چار میں تو اس دن جو ہے وہ سب آ گئے وصولی کی تو پھر اب ایک دن باقی رہ گئے نیلام کرنے کے لیے تو ان کے جو وکیل صاحب سے وہ تحصیق لے آئے اور انہوں نے کہا کہ صاحب نیلام نہ کریں یہ پیسے آپ کے جو ہے ہم آپ کے یہ پیسے آپ کو دے رہے ہیں اور وہ جو جو ہم نے کہا بھئی یہ لوگوں کے بل لائے ہوئے ہیں یہ بھی ہم بغیر اس کے تو آپ کو چھوڑیں گے نہیں تو انہوں نے پھر وہ باغ کر کے وہ پیسے جمع کرا دیے تو اس لیے وہ بلڈنگ نیلام ہونے سے رہ گئی اب تیسرا ایک واقعہ اور بھی ہے اس میں یہ ہوا کہ عیسائیوں کی سوسائٹی ہے آپ کے صدر میں ریلوے سٹیشن کے ساتھ میں گول بلڈنگ ہے اس میں اس کے بھی پندرہ بیس پچیس وہ بھی اسی طرح وہ بھی آگے وہ کہا کہ جی صاحب اچھا ہم تھا اس کا فرانس وہ آگیا اس نے ان کے خلاف کیس گیا وہ ڈگری ہو گئی آ وہاں پر اب ہم گئے وہاں پہ تو سب لیکن انہوں نے کوئی زیادہ وہ نہیں کہ پھر سب دکھایا کہ صاحب یہ ہیں یہ لوگ ہیں یہ لوگ ہیں انہوں نے کہا جی صاحب ٹھیک ہے हम दे देंगे उसमें तो, तो कुछ खाकून ने ये कहा कि जी साहब देखें आप ऐसे इनको दिलवा रहे हैं कि हमारा काम फला नहीं आ हम दिखाते हैं अपने घर मिलेगा जैसे ये खराब है पानी नीचे जाता है ये करता है नीचे हमको तकलीफ होती है यानी अब से मामला जाते वो भी पेश कर हमने कहा ठीक है अगर समझाया भी देखो उनको का ख्याल रखना चाहूँगा यार ठीक है ठीक है कर पा जब वो हालांकि मैंने पहले ही नोटिस दिया था फिर दूसरे दिन जो मेरे आने से पहले मालूम हुआ कि दफ्तर भरा हुआ है लोग परेशान है कि ये लोग कहाँ से आ गए औरतें भी हैं तो फिर मालूम हुआ कि सभी मुजम्मे साहब का करना है फिर आए वहाँ पर सब पैसे जमा करें मतलब ये है कि ये था तरीका लेकिन इस वक्त जो है वो ऑर्बिट्रेशन ख़त्म करती है अब जो है कोप्रेटिव کورٹ uh, قائم uh, uh, uh, کر دیے گئے ہیں اس کے بارے میں مجھے تفصیل ابھی پتہ نہیں ہے لیکن بتاؤں گا دیکھیں طریقہ کار ہمارے پاس ہے اور ایک طریقہ جو ہے کہ وہ سچن جیلاپ کے وہاں سے بھی کورٹ سے بھی پیسے لیے جاتا ہیں ان اس سلسلے میں بعد میں بات کروں گا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ اس میں سبسکرائب تاکہ آئندہ بھی آپ کو ملتے رہیں السلام علیکم رحمۃ اللہ و برکاتہ